Da er det hørapparater, da. og sett i lys av at vi ønsker å lytte til musik, og ikke bare musik men sterk musikk, kraftig lyd altså. Og da må vi huske på da, at eh, musik er veldig krevende i forhold til tale. Så i musik, så kan vi si at eh, det kan være partier som er så svake som 30 decibel kan det. Men som allike vill består av en tonen som tillhör musiken alltså. Och og det kan komme topper, riktigt nog väldigt kortvariga, men det kan komme topper som kommer upp i 120 decibel. Vi hör ju av och till om såna rockkonserter som överskrider det hela tiden, men eh uh, såna helt extrema ting ser vi lite bort ifrån, gå på en ganska ordinär konsert kan det rätt som det er komma topper opp i mot en 20 120 decibel. Och och det kan vara ja, stryke så vitt på trummorna med en sån visp och sånt nå, det är ju inte rare lyden som kommer fra det här. Eller du går på black metal, där de bara hamrar lös hela gången. Men sitt talade da, da er det sjelden at noen lyder er noe særlig svakere enn 40 dB, og det er veldig, veldig sjelden at toppene kan overstige 95 dB. På det jævne er det vanskelig å få til over 80 dB, men enkelt topper kan jo skje, selvfølgelig. Toneområdet for musik bør jo egentlig være 20-20 000 Hz eller bortimot den, den, den uh, kurven vi så tidigare den sa ju fra 50 til uh, 15 var det väl. man kan i våre dagar med elektronisk musik gott uppdage uh, basljuder som er riktigt långt ner alltså. Och då börjar vi med att om 20 Hz. Och en fiolin med övertoner då då vi att snacka om at noen av övertonerna faktiskt sträcker helt upp till den Ung, frisk hørsel kan høre. Men i tale er det nok å få med seg fra 250 her, så opp til 6000. Kan kanske diskutere det litt, mullings skulle være litt grann lavere, men det er dette man liksom vanligvis snakker om. Altså. Her var denne figuren igjen. Da. Den er litt mer konservativ enn de tallene vi snakket om. Denne tenker ikke så mye på plutselige, kortvarige topper. Her er det en oversikt over ulike instrumenter. Her har jeg orgel, altså en sånn pipeorgel. Det er et skikkelig dyp plass. Hvis jeg ikke... Det er 20 hertz her, så sånn. det er helt ned det laveste som menneskelige ører kan oppfatte. Og det kan komme helt opp i 7000-8000 hertz. Det vil si at mine hørapparater vil ikke kunne gjengi de øvre bitene der oppe. På de andre så, så ser man at det er et gult felt, og det er overtonerområdet. Her er det tydelig at uh, et sånt pipeorgel har ikke noen overtoner å snakke om, ifølge dette i hvert fall. Men uh, en kontrabass går ganske langt ned i bassen, men den har også et voldsomt spekter av overtoner. Dette området och bort hit. Det er fra en 200 Hz opp til en 6000 Hz. Det, det er det man tenker på som taleområdet. Sjekk det store området som blir vesentlig for musik. Og et betydelig område her oppe også, i diskanten. Så var det moderne apparater. Og det er en rivende utvikling. Altså. Och de sista 20, kanske si 25 åren så så är det grund digitala apparater. Och de första digitala apparaterna var apparater som efterlingnet analoga apparater. Jag ska inte säga si så mycket om skillnaden, men eh øh, digitala apparater, de, den tekniken då, man gör ting digitalt, den öppnar for mange många, många fler en den gamle teknikken, som ble kalt for analog. Og til å begynne med så nyttegjorde man seg de mulighetene, men nå, nå gjør man det til fulle, altså. Dessverre så er det også noen bivirkninger, for eksempel hvis man er i lydnivåer på 80-85 dB, så vil de dårligste apparatene begynne å forvrenge lyden då kan man tänka sig att gå på konsert. Eh för det blir förårligt men till talet så är det ju grejt nog liksom. Och det är ju talet det har koncentrerat sig om. Og, og den gränsen i, i teorien så er så är den 96 decibel men på grund av ulike teknologiska eller tekniska ting så blir det i praxis sån at det är väldigt väldigt svårt och og klarer noe bedre gjennelse 90 decibel. Og mange av dem klarer ikke 85 en gang, og, og de dårligste klarer kanskje ikke en gang 80. Og det er fordi en komponent i høreapparatet som skal gjøre om lyden- til digitale signaler, den fikser bare ikke noe mer enn det. Så selv om selve mikrofonene kan klare opp til en 115 decibel, så klarer Neste trinn i apparatet er ikke å håndtere så sterke lyder, og, og når det da blir forvrengning så tidlig, så spiller det ikke noen rolle hvor mye man prøver å, å håndtere lyden deretter, for man klarer aldrig å kompensere for den forvrengningen. så har man en helt forferdelig situasjon, og så blir man prisgitt at typen forvrengning er av en sånn art at den ikke ødelegger musikken for mye. Da för digitala apparater, de kan förvränga på väldigt olika måter. I förhåll till analoga apparater, de på en ganske ganska alle sammen. Men på digitala apparater så kan det bli helt oförutsägbar förvrängning. Så hvis man då går på konserter, hvor det blir over 85 desibel støtt og så der, så er det klart at en sånn apparat Vill mest samynlig bøgirare en grøt av musik, kanske ø det syste helt på fæl og vil ik gå på konertnommer. Mange tar apparatne ut og syn så det tro os sal på de Det uten. så er de väldigge vanle, at det har vanskleterå hanter lyder som en lyser en 6000 Hz. Mine for eksempel. I specifikationerna på dem så står det 5,5 tusen här så övre gränsen för vad det kan hantera. Jag hör inte ännu uppe allikevel så det gör nog för mig men <laughs> om de klarer disse dessa lysetoner så kan det være de ärligt förvränger våldsamt där. Alltså vi står så snackat om förvregning på ingångssidan och höra prata. Men men her blir det snakk om at underædag før det går ut på utgangen, så få vwrngere. Såå kan man riskereå få dobbbelt opp påverringning faktisk. Det så vil digitale hørparater typiskt av forsinkelydenligt. O hvis man der har n apparater som for eksempel så sånn såkalt åpen løsning, hvor man da sier som så at apparatet skal ikke eh, gjøre noe med basslydene, for det hører man bra nok, men det skal bare hjelpe til i diskanten og tildels i mellomtonene. Då kan man få en forsinkelse som, om ikke man med bevisstheten sin merker noe til det, så vil underbevisstheten legge merke til at basslydene kommer før, de tilhørende mellomtonelydene, for eksempel, og så gjør det noe med Så Noen apparater de forsinker veldig mye, andre apparater forsinker veldig lite. Så er det selvfølgelig mellomløsninger. Er man riktig uheldig, så har man fått et apparat som kanske forsinker veldig mye, og så vil denne effekten ødelegge mye mer enn hvis man hadde fått et apparat med liten forsinkelse. Og så er det jo så dårlig med innstillingsmuligheter i bassen. Jeg tror på disse apparatene her, når jeg stiller dem inn, så er det, her er det siste stedet jeg får lov til å liksom, påvirke forsterkningen i apparatet. Og det er jo ennå en oktaver ned der, og ennå en er altså to oktaver i bassen som jeg ikke får lov til å påvirke hørselskurven. Og for en som er eller opptatt av musikk, så er jo veldig mye av musikken i det området. Og det å ikke kunne få justert det til å si, ha sin naturlige balanse, det kan jo gjøre en del med musikkopplevelsen.